Já bych chtěl především mockrát podmok městskou Hradec Králové za dlouhou péči a podporu nás seniorů. Já jsem hrozně rád, že můžeme být u toho, že se otvírají pro hradecké seniory další prostory. Trvalo to sice, jak jsme slyšeli, 4,5 roku, ale věříme, že se to povedlo. A získáte místnosti a prostory, kde se budete moci scházet, kde se budete moci pobavit a kde vám bude dobře. Hradec Králové je dlouhodobě známý tím, že je dobrým městem pro rodinu přátelským a pro seniory a já se budu snažit o to, aby tomu tak nadále bylo. A aby se služby pro seniory uh, rozvíjely správným směrem a chtěl bych dneska popřát uh, seniorům, aby uh, se toto místo naplnilo skutečně životem a doufám, že se zde i já sám brzy zúčastním nějakých zajímavých akcí. Tak vám přeji hodně úspěch. Děkuji.